Oh! <تصفيق> يا الله وين شباب؟ ما شباب عمر بنعمة احسنت، تعال الناس، تعال تعال ابو ابوك، يلا اخي شباب تعالوا أه لنا بعد روحي وين الشباب؟ وين مرسل؟ سوينا مرة ثانية ابو جناز بعد روحي شباب قوم على حيلك ان شاء الله هي الحنة وراها العشرة بعد بعد قلبه. طول من الحفل هل هل هل هل هل هل ما شاء الله ما شاء الله. هكو أهد بالتأليم. تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال وانت رو عمي يا طول من الحفل We're الله يحفظكم ويبارك فيكم أفراح دائما إن شاء الله. وبركة محمد وآل محمد وذكر محمد وآل محمد وخدمة محمد وآل محمد وعنوان عن التقصير. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله دوام الأفراح كما بدأنا هذا الحفل المبارك بالصلاة على محمد وعلي